عزيزي الفريش جراد ايوه انت يا خريج جديد يا فرحان بشهادتك يا مخلص جيشك تعالى هنا اقول لك كلمتين ما حدش هيقولهم لك سلامات اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مايك وصوره والنهارده هنتكلم عن مهارات محتاجها علشان تشتغل في 2023 في البدايه نحب نقول لك مبروك على شهادتك ومبروك عليك الكورسات لكن يا صديقي العزيز في مهارات انت محتاجها عشان تشتغل المهارات دي ملهاش علاقة لا بالتقنيات ولا انت شاطر قد ايه ليها علاقة بانت شاطر ازاي اول حاجة الابداعية في كلمة الكل بيستهلكها انما مش الكل بيطبقها التفكير برا الصندوق انك تكون فعلا بتعمل حاجة جديدة ومبتكرة وعندك حلول جديدة للشغل وقادر تطورها دي مهارات بتفرق شخص عن التاني تاني حاجة الذكاء العاطفي وده منقسم لحاجتين أول حاجة إنك تكون قادر تحدد مشاعرك إنت بدقة وتسيطر عليها وتحولها لأفكار بناءة ليك وللآخرين وللشغل، الحاجة الثانية إنك تكون قادر تستوعب زمايلك وفاهم شعورهم وفاهم تجاربهم، وده بيخلي تفاهم أعلى وأفضل في بيئة العمل. تالت حاجة هي التفكير التحليلي والنقدي، الأشخاص اللي عندهم مهارات التفكير التحليلي والنقدي بيلاقوا حلول وأفكار ابتكارية، بيحلوا المشاكل اللي بتقابلهم بالمنطق، والخطوة الأولى في النوع ده من التفكير هي تحليل المعلومات من مصادر مختلفة. المنطق مش بالعواطف وبعدين تحديد السلبيات والايجابيات عشان نوصل لاحسن حل مهارات التواصل القدره حقيقي على توصيل المعلومه الصحيحه بالشكل الصحيح باستخدام تون الصوت ولغه الجسد والتواصل البصري دي مهارات بتخليك تنجح في شغلك او ما تكونش موجود اصلا التعدديه الثقافيه بمنتهى الوضوح لو انت ثقافتك جايه من مصدر واحد انت مش عايش في زماننا التنوع المعرفي فيما يتعلق بطبيعه العمل او ما يتجاوزها للمعلومات العامه بيتحكم في مهاراتك العمليه وقدرتك على إدارة الحوار مع فريق العمل تقبل الاخر خلينا كمان نتفق ان مرجعياتك ومبادئك هي شيء يخصك انت لوحدك زي ما انت مش هتقبل ان حد انه يعارضك فيها او ينتقدها او يميزك بناء عليها لازم يكون عندك نفس الاستعداد لتقبل الاخرين بمرجعياتهم واهوائهم ورغبتهم وبيئتهم بالنسبه للمهارات التكنولوجيه في اسئله كده زي معاك كمبيوتر معاك لغات معاك اوفيس دي اسئله ما حد بيسالها دلوقتي اصلها بقت بديهيات طيب احنا كده قلنا لكم بعض المهارات اللي انتم محتاجينها في عالم الاعمال في 2023 وعزيزي من خلال تجربتك هتكتشف مهارات تانية بس كلها ايجابية احنا لجبنا سيرة التطبيل ولا العصافير احنا بنتكلم عن انك ازاي تشتغل بما يرضي الله لو عجبتكم الحلقة دي من برنامجكم مايك وصورة اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان تشوفوا حلقتنا الجاية اول باول سلامات